Берегиня Перемоги. Паркову скульптуру встановили поблизу Запорізької дитячої художньої школи. Її створили троє учениць навчального закладу. Одна з них – 16-річна Катерина Гавриленко. Дівчина каже, над створенням скульптури, яка символізує перемогу та оберіг України, працювали три місяці. Спершу це образ шукали, потім ми вбирали матеріал, робили спочатку не скульптури, її юбку, потім родну частину та голову. Потім це випекалося усе, і коли все випеклося, ми її пофарбували і ще раз запекли, щоб вона затрималася. Ми робили усі разом, та була певна підтримка, тому, звісно, було не так складно. Це мій перший досвід. Коли я ліпила цю берегиню, це було вперше для мене. Ми робили цю скульптуру для того, щоб показати, що ми незладний народ, що ми її робили разом, незважаючи на те, що в нас війна, що в нас прильоти по Запоріжжю, і ми робимо це все для нашої перемоги. Мені здається, вона схожа просто на українських дівчат, тому що у нас усіх такі обличчя виразливі, такі очі з близьким. Ми надихалися нашими українськими гарними дівчатами. Висота скульптури 2 метри, вага близько 150 кілограмів, каже викладач художньої школи Олександр Жолудь, У нас в 5 класі є таке завдання садово-паркова пластика. В цьому році я запропонував, давайте зробимо матеріали, в глині зробимо, зробимо скульптуру, щоб випалити. Ну і от зголосилася творча група така. Моя роль була тільки в тому, що я їх, як кажуть, коригував, направляв, а так вони все, все вони показали, як це робиться, і це зваяли таку, от, бачите, красу таку фаргу і традиційні наші орнаменти, наші східні запорізькі. Вона так, як оберігає, розумієте, як оранта така, як покрова такі, знаєте, для наших ЗСУ, для наших збройних сил і взагалі для всієї України.